Можна вічно дивитися на те, як тече вода, як горить вогонь. І не приденуючи на оригінальність, можна додати і сперечатися на тему, хто винайшов радіо: Попов чи Марконі. Чи можна Нікола Тесла, або чому не Герц. Всі вони були причетними до самого геніального винаходу останніх 150 років. Ну, тож, треба сказати, що перші 20 років радіо використовувалося виключно для радіозв'язку між окремими суб'єктами виключно в тролерафтному режимі і майже виключно військовими. Звісно, якщо не рахувати окремих одиноких ентузіастів радіоматорів, інженерів та експериментаторів. Але я свою розповідь почну з огляду типів радіоприймачів і їхньої якості, які вже були відомі в момент закінчення Першої світової війни. Ще ж тобою проставляли перші радіоприймачі Попова Марконія Герца. Та їх навіть радіприймачами важко було назвати. Тому що по суті це були реєстратори електромагнітних коливань з нульовою вибірковістю, Дуже широкому діпризонні частот. Тому числі електромагнітних хвиль від розрядів найближчої грози. Немає ні вхідних резонансних контурів, ні детекторів-демодуляторів звукового сигналу, ні навіть гучномовців чи наушників. Є тільки саме примітивного типу механічний детектор когерер і, увага, дзвіночок. Все, на що вони були здатні, так це сприймати одинокий сигнал, як Радіо Попова, або серію сигналів як в Марконі, від примітивних іскрових радіостанцій в телеграфному режимі і стилізувати при їх надходження дзвіночком від стаціонарного телефону замість густомоутця. Недаремно ж іскрові радіостанції та радіоприймачі тих часів іменувалися системою безпровідного телеграфу. Звісно, що в телефонному режимі передавати голос диктора чи музику вони не могли. Але це не зупиняло одиноких геніальних інженерів-винахідників, які в наступні 20 років винайшли і реалізували всі відомі нам зараз типи діприємачів та передатчиків. А що ж тобою представляли передавачі початку ХХ століття? На самому початку Першої світової війни переважна більшість з них була іскровими. А отже, могли застосуватись лише в теоретичному режимі і майже виключно державними слубами пошти, зв'язку, військовими та в дуже рідкісних випадках одзвінокими ентузіастами радіо. У 1903 році датський інженер Вольдмар Паульсен винайшов договий передавач, який був по суті різновидом іскрового передача. Але замість іскрового розряду договий передавач вже використовував сервіс розрядів, які створювали електричну догову. Це був один з перших типів передавачів, який міг генерувати безперервні суддальні сигнали а не затухаючи, як в віскрих передавачах. Проте майже в той самий час, у 1902 році, канадець Ерженан Фесенден патентує і зовсім інший тип радіопередавача – машинний генератор-альтернатор. За допомогою останнього він зумів обігнати Марконі і першим у світі у 1906 році добитись стійкого до двостороннього зв'язку між США та Великою Британією. Це був рекорд на той час. Але найважливим для нас був його головний патент під назвою Апарат для передачі сигналів за допомогою електромагнітних хвилів, який, по суті, являв собою перші у світі передавач звукових сигналів, і міг передавати голос та музику. Цю свою ідею Фесенден міг реалізувати також у 1906 році і організував декілька публічних сеансів передачі музики за місцем декілька десятків день. На жаль, на превеликий жаль, тоді це не викликало жодного інтересу у промисловців, ідея трансляції голосу до музики на Великій відстані стала актуальною тільки після закінчення Першої світової війни. І реалізована вона була вже не на машинах генераторах а на передавачах з електронними лампами. Детекторний радіоприймач. Він не має підсилюючих елементів, а отже має одну дуже важливу перевагу над іншими типами приймачів – не потребує джерела електроживлення, бо використовує виключно енергію радіосигналу. Третьою великою його перевагою є можливість прийому не тільки азбуки Морзе в режимі, але й ампліцидно-модульованих сигналів, лукової частини та голосу. І до того ж, у нього вже є антенний контур, а отже, можливість переваштування на, на різні частоти прийому. З виноходом електронної радіолампи і винайденням американцям «Лідер Форестом» першої електронної радіолампи «Триода» у 1906 році стали відвілятися перші типи нових приймачів. Прямого підсилення, регенеративні та, що особливо важливо, супергетеродинні. Приймач прямого підсилення. Хоч з невеликою натяжкою, не але аудіо «Лідер Фореста» можна вважати першим приймачем прямого підсилення. Хоч дуже слабо, але все ж таки його приймач підсилював сином передекодування. От автор винаходу класичного приймача прямого підсилення з декільками каскадами високої і низької частоти науці невідомий. Через застосування Одного або декілька каскадів високої частини вході, приймач прямого підсилення став набагато більшотливим за детекторний радіоприймач. Але головний вираз полягав в тому, що він вже міг забезпечити коштумовний прийом. Хоча цю перевагу в повній мірі було оцінили ще з початком ери комерційного радіомовлення регенератор. Експериментуючи з підвищенням досить низької чутливості і вибірковості приймачів прямого підсилення. Майбутній геніальний американський інженер-винахідник і Едвін Армстронг ще під час навчання в коледжі створив, будував і навіть запатентував у 1914 році перший приймач регенеративного типу, який різко підвищив чутливість і вибірковість радіоприймачів. Через два роки приймач такого ж типу запатентував і Ліда Форест у 1916 році. Це призвело до судового позову тривалості 12 років. Який завершився у Верховному суді США на користь Лідофореста, регенератор дозволяє отримати найбільшу віддачу від однієї радіолампи. Тому в ранні роки розвитку радіотехніки, коли лампи, пасивні деталі і джерела дживлення були дуже дорогими, він широко застосовується не тільки в професійних, але й в аматорських і поготових приймачах, успішно конкуруючи з винайденим у 1918 році тим же Арбстроном Супергетеродином. Завдяки своїй простоті та ефективності регенератор був самим популярним типом приймачів у 20-х і першій половині 30-х років майже у всьому світі.